دعوة أخرى إخواني دعوة إلى الحكومة في تشكيلها الجديد أولاً نحن عندنا الآن قطاع التربية على وشك أن ينهار تماماً البارحة واحد يتصل بي من الناصرية قال والله يا شيخ عندنا مدرسة طين من سنة 2005 يعني عمرها 16 17 سنة هي بعدها طين يعني 17 سنه يعني طالبها يعني اذا خلص الابتدائيه منها سته معنا معنا خلص الكليه وهسه موظف والمدرسه ما بعدها طين. في طين مدرسه ما زالت طين فاخواني فرساله الى كل الحكومه الى كل المعنيين قطاع التربيه الان على وشك ان ينهار تماما ما ممكن ان يبقى هذا الحال على حاله ما ممكن هذه ترليونات الان مسروقه يا اما توقفون التعويضات لكل الموظفين وقفوا التعويضات هسا ما أحد يقول لك شيخنا من الله جابك علينا عمي هذول ابنائنا عمي هاي ابنائنا لازم يسوون انقاذ سريع والانقاذ السريع الى هذه الى هذا القطاع سرعه انه تبنون بالمدارس اللي هي طابق واحد ان تبنون الطابق الثاني بسندويش بنر خلال ثلاثة ايام يكمل الصف الحقونا بهذه السرعه أو تفتحون باب التقديم قولوا عمي ثواب اللي يريد ثواب على روح هلا على روح على روحه على روح جده عمي ثواب تعطونا التربية تعطونا رخصه يبني لكم الصف يوم خميس وجمعه وسبت والأحد يداومون بي لأنه قطاع التربيه الآن على وشك أن ينهار ما ممكن أن يبقى الوضع على حاله أو كل الوزارات تتفرع إلى وزارة التربيه لإنشاء البلد يحتاج أكثر من ألفين مدرسه أو آلاف مدرسه التربية تنهار التعليم جاي انهار نحن على جرف انهار الحقونا يا ناس يا خيرين يا اهل الغيرة الحقوا قطاع التربية اذا انهار قطاع التربية ما سوف يسود الجهلاء لانه هذا القطاع هو اساس عصب الحياة نقدر جاي نقطع اللقمة في سبيل ان نوصل أولادنا، بس أنا مو وصل اخر شيء ويطلع لي بين قوسين لا اله الا الله لا لا يقرا ولا يكتب امي فرساله الى الى هذه الحكومه الى تدارك تدارك